Des de la Terra podem observar moltes estrelles. Moltes van néixer juntes en grans núvols moleculars i encara són molt a prop unes de les altres, en cúmuls estelars oberts. Abans de la missió Gaia es coneixien molts cúmuls estelars. Estan marcats com esferes grogues. El satèl·lit Gaia és aproximadament 1,5 milions de quilòmetres de la Terra. Gaia mesura la brillantor, els colors, les posicions, els moviments i distàncies de més de 1.000 milions d'estrelles. Amb aquestes dades es poden identificar els membres dels cúmuls estelars oberts. Amb el segon catàleg d'estrelles de Gaia s'han confirmat o descobert més de 2.000 cúmuls estelars. Estan marcats en verd. També s'ha reestimat la mida dels cúmuls. Per tant, les esferes verdes poden diferir de les grogues. anem a volar lluny del Sistema Solar. Estem veient l'enorme nombre de cúmuls oberts. Aquesta és la vista des de dalt de la galàxia. Estem volant cap al cúmul estel·lar UBC 274. És de gairebé 2.000 pàrsecs o 6.400 anys llum de la Terra. Aquests són els membres del cúmul estel·là UBC 274. Estan resaltats per a major claretat. Ara destaquem els membres del grup en vermell. I també fem que les altres estrelles siguin més brillants. També mostrem els vectors de la velocitat de les estrelles. Les estrelles membres del cúmul estel·lar tenen velocitats similars. Això i les posicions de les estrelles permeten identificar els membres dels cúmuls estel·lars. Ara som a 710 pàrsecs, o 2.300, anys llum de distància del cúmul, però miren la mateixa direcció que des de la Terra. El cúmul no és rodó, sinó allargat, mostrant que l'OBC 274 s'està dissolent a causa de les forces de marea de la Via Làctea. Ara mostrem com les estrelles es mouen 10 milions de vegades més ràpid que en la realitat. Veiem els membres del grup movents a la mateixa direcció.